આગો એ આગુ ઉઠ બેટા ઉઠ હાજે હું તું ધનવાન થવાનો છું મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળજે બેટા મોજે જગ્યાએ કાવ એ જગ્યાએ જઈ અને એક વેત ખાડો ગોળજે એટલે તું ધનવાન સોના ચાંદી અને ત્યાં બેટા અને હા બેટા તું અને તારી પત્ની અને જો બીજા કોઈ ખબર પડી આ બેટા ઉભો થાકી વ્યક્ત ગોદણ હો મેરી ના ભીખારી જોઈ લો તારું ઓકે હા હા અલે હું કાવ છું પેલું મરચું બેઠું ને અડદ હા મરચું બેઠું અડદ લેતા હું શકશ મારું છું વટકો વટકો મારાય હું શું કર પેટી કર પેટી કર फटाफट હવે પેટી ઓય ઓય એક રૂ લઈ દે ચાલ હવે ઘર મેલી જતો રહી છે શું શું પેલું પુત્રું હોભરા છે કોઈને કહેવા નહીં અલે હું પણ મરસુ બેઠું ને હવે તો ફાઈસ્ટ હોટેલ સપનું આયુસે મને સપનું મોતી એવું ખરાબ સપનું લેવા આવશે આપણે જવું પડશે તારથી જલસા પેટી લઈ લે ભરો લાય હેડ હેડ હેડ પટાવ પટકો પછો આ ફટાફટ આવતી રહે આવરા આવરા મોતી છે ટોકર પરવાનું છે નતો અ અના પેલા લાલ્યો પેલા લાલ્યો બુલેટમાંથી બાપથી જવા દે મને મોતીના હાર કરાવશું બુટિયા કરાવશું બંગડીઓ કરાવશું તારા ઢોણી જેવડો તો કલ્લો કરાયો આ ઢોણી જેવડો કલ્લો કોપિયા જોની હોકરો જીવી કબ્યો તો અને આજે हल्ला રે ને આ ટપકો દેખાય હું મોતીઓ મિલાવશુ ઈ તો હું તો કા હું અમેરિકા પે ચલ ગયો ને અમેરિકા હાલલો બનાવાયો પેલા લાલિયા ની વાત તો લાલિયા બુલેટ પર ઓમ તઈ ઉતરા મા હું જઈંગ્યા ઓમ ઓમ કાઈ મને દોડો બતાવો અને હોનાનો અલ્યા આ હોનાનો પેલા હાથી નો હોકરો બંદી દેવો હું દોડો કડાવો શું ખબર થાજી ખબર થા પેલી કોચ કાટ પાછું પ્લાસ્ટરવો ગોળો તો પ્લાસ્ટર પેલા તઈ પર તો જોયું ખરું સબુજ મેમી બાપા ફોન કરવા દે બાપા લોકો મોડા તો ભરેલો બધું પણ બે મિનિટ ના ના ફોન આવ્યો हेलो पापा हां बेटा बोल अरे हमारा પેલો રીલ પેલું ઊભી બધું ઓનું ધોર બધું બધું ઝળીસા જલ્દી તમે આતારો હવે બધું લઈ આવતારો કેમ હું ઝળીસા ઓર ઓર સોધી બધું ડાગી ના બાકી ના પેલું બધું બચ્ચી બચ્ચી ખંછરા કર હા ના આ હા બખતું બન તું બાન થાક તાળ હું છું અલ્યા આપણ બોન તો જમઈને હોનું ન બધું સરસ નાવા તો તું ગામન કોઠાનો બોતરા સકરો તું આડે હાલો લોકાની બોકા નથી કેન્સલ સકરો ભરીને લેતાય બાપા હું તું ફટાફટ કરજે લે હરજે ફાસું કેનો બન તું હેડક તો બીનો ફોન આવ્યો છે અમાર હાલ અલ્યા પણ મારા વર્ધી છે વર્ધી જવા દે કો વર્ધી પચબોટો ખટારો લાવ મારે છો ખડો આ ફાસીવા છે બાપા ના હા બાપા તો કઈ દીધું આવું મોટું ટેપુલી આટલા મોટું ડેપો પડ્યો ડાયરી બેન મીટ વાર જોઈ રહ્યા પંચાવન ખાઇ અરે યાર બાઈક હા અરે બાપા બાઈક નતો હો તો મોણસ થા જો કે દોડીન જાય છે અલ્યા બાઈક નહી આ તો દોરીન મોર થઈ ગયો મારો બેટો એમ તો તમે તને શું સકરો ચલાવો છો આપણે મોળું તને જલ્દી કરો જમરો જલ્દી બોળા દોરીન મોર થઈ ગયો લે હેડ હેડ હેડ હેડ બસ બસ બસ બસ ઉખિરા ઉખિરા ઠંઠો આવી ગયો છે ઉરે જો હા ઉતાર ભઈ કેવાય પનોતી 1, 2, બોલે હવે બોલો પણ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ સો સાત આઠ નવ દા આયે આયદા હું ભીરા મોતી પ્લાસ્ટિક્લાસ્ટિક ના ને કરતા ભગવાન હા એક ભાઈ બાપુ આલું હતું તો બોલો છકરો બંધ કરવા નહીં હજાર પાંચસો નું વર્તન તારો એટલે કોથળો તગારું ભરી નાખી દો ખરા ખરા ખરા મારી બોણી ખરી હોય સર આ તો આ ગાય નતી કે નતો રહેલો તારો મોટો લોખંડ ત્યાં નેકળી છે નેકડી છે તૈયારી છે તમે આ બાજુ કુ ખબર છે અંતું ના ના યો દે ને આ કે ના હળ રે બેન અરે કેટલું 10 ડગલા સાતો પડે છે આપણે તારે કપડે ડાયર્યો પગ તો બાર ને કરતું નહીં હું કવ છું કોઈને કીધું તો નહીં કે તું મા ભાઈના માં મોમાને બધાને કીધું આ ને મા ભાના માં બાપા તારો કોઈને કેવાનું આ ઓમા ઓમા આ એક બોલર ને ક્રિકેટર ને પેલો વાઇસ કેપ્ટન આપજો ત્યાંથી પાછળ હજી ગોડવાન શાંતિ નાનું એ નહીં યાર તમે એમ જમમે કમ સકરામ ચી દો સકરામ રિવર્સ માં કરીયો થોડું ભરો નેકરા એટલા આમ સકરામ બકરો બધું હા ભણી લાય લાય નેકઈ જો થોડું હા હું ઘોડાઉ થોડું જમમે જમમે તમે ચાલી ઉધી કોણ આલા આ તો જમમે માસ મને ફોન તમે કરો બાકી સર મેલ બુઈ તને સપનું આય છે ને તને સપનું આય સપનું આમાં ચપ ભણીયો હે જે મને એમ કીધું તો તારાણ ઘેર થી ને અને તને બેવોને જ ફોન કરું છું જો તીદાન કીધું તો હોનો એને માલે કા મોય મોય પ્લાસ્ટિકે નઈ માલા હેડો નાઠાજી નાઠાજી છો થઈ પેલી છો થઈ છો થઈ છો થઈ ઓ મારા ઓ મારા આ બાવાડાથી બાખાવાડાથી બાખાવા चक्रાની થાવી પડી બાખા આવ કોથરો બાપા શું સપનું આયેલું છું બધું અરે સપનું મારો